Videovitaminer er noe du lager for å skape interesse for en læringsaktivitet for studentene dine før den skjer. Om det er forkant av en eller forkant av en flipped classroom økt, eller hva det må være for noe, det er helt opp til deg. Det kan på en måte sammenlignes med en trailer som legges ut for å få deg til gå og se på en film på kino. O tanken med videovitaminen, den er å skape nysgjerrighet. Jeg lærte om dette her i 2009 av Alex Strømme, en kollega fra NTNU, og har prøvd det selv siden 2010 med god tilmakmelding fra studentene. I en videovitamin, der forteller jeg jo først og fremst om hva dette handler om, altså hva dette tema vi skal gjennomgå i den neste læringsaktiviteten handler om. Men så tar jeg også veldig ofte, og så stiller jeg et spørsmål. Jeg stiller ett spørsmål som jeg vil at studentene skal ta stilling til før de møter til læringsaktiviteten. Og hvis det er knyttet opp til noe praktisk informasjon i forhold til tid og sted og så videre, så gir jeg også det i denne filmen. Videovitaminen skal være veldig kort. Den ska være så kort at den kan ses på 1 til to minutter og den bør ikke være av veldig høy kvalitet. Veldig ofte så har jeg tatt opp mobiltelefonen och så har jag spilt in en video mens jeg ser mig selv i bildet på mobiltelefon, där jeg stiller spørsmål til studentene. Og studentene syns det ofte er personlig hvis jeg befinner mig på en tur i utlandet eller på en konferanse eller hva det skal være for noe, så, så brukar jeg denne muligheten for å stillende kjærligheten, skapende kjærligheten før studentene kommer til læringsaktiviteten. Veldig, veldig mange av oss ønsker jo at studentene skal lese før de kommer på forelesning, for exempel. Men veldig mange av oss opplever at de ikke gjør det. Tanken med videovitaminen, det er at de skal skru på hodet og starte med å bearbeide det tema vi skal gjøre før de kommer til forelesningen.